طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحا... قصص إسلامية وتاريخية أعطى الله سبحانه وتعالى عباده من باب الرحمة ومن كرمه ما يحفظهم وما يشفيهم وما يرحمهم عطفاً منه سبحانه وتعالى على عباده، فمن قرأ هذه الآيات ونطق بها صارت للعبد شفيعاً إلى ربه تعالى، فيقع في حفظ الله جل جلاله ورعايته، فيحفظ بالله تعالى وحفظه من الآفات، فهي آية تصعد إلى ربها تعالى عندما يقرأها المسلم، ولها لسان وشفتان، حتى تصل إلى عرش الرحمن فتقدسه وتنزهه وتسبحه وتسأل الله تعالى البركة والحراسة والحفظ لقارئها فهي آية الكرسي ولها شأن عظيم قال عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في القرآن الكريم، وسيدة آي القرآن. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، أي آية في كتاب الله أعظم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال ليهنك العلم أبا المنذر وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه وهي آية الكرسي كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربعة فتكون حارسة وحافظة بإذن الله لبيته فلا يجد الشيطان مدخلا إلى بيته قال ابن الضريس عن الحسن إن رجلا مات أخوه فرآه في المنام فقال أخي أي الأعمال تجدون أفضل؟ قال القرآن قال فأي القرآن؟ قال آية الكرسي ثم قال ترجون لنا شيئا قال نعم قال إنكم تعملون ولا تعلمون وإنا نعلم ولا نعمل فآية الكرسي نزلت من تحت العرش هدية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده من رب العالمين تبارك وتعالى فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم، اللهم آمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين